السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں اس ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بکریوں کو گھروں کی چھتوں پر روف ٹاپس پر کیسے لوگ پالتے ہیں اور کس طرح سے آپ گھروں میں یا آفیسز کی روف ٹاپس پر پال کر ان سے ڈھیر سارا پیسہ کما سکتے ہیں ہم یہاں فیصل آباد میں ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نو بج چکے ہیں اور سورج تقریبا نکل آیا ہے اور یہاں بہت زیادہ سردی بھی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بقرا عید کے لیے یعنی عید الاضحیٰ کے لیے آپ اپنے جانوروں کو کیسے تیار کر سکتے ہیں اور کس طرح سستے داموں آپ کو وہ جانور پڑ سکتا ہے اگر اس کی کاسٹ دیکھی جائے آج کل عید الاضحیٰ پر جو جانور مہنگے ہو جاتے ہیں جو مہنگائی ہوئی بھی ہے اس سے بچنے کے لیے یہ دیکھیے یہ ان کو پٹھے ڈالے جا رہے ہیں اور بہت سستی ہے تقریبا پچیس روپئے کلو کے حساب سے پٹھے مل جاتے ہیں یہ دو بچے ابھی پیدا ہوئے ہیں تقریباً ایک ڈیڑھ مہینہ ان کو ہوا ہے اپراکسیمیٹ جی ہاں ہمارا چینل ہے ابھی لے, ابھی لے یعنی کچھ بھی جو آپ کو چاہیے وہ ابھی لے تو جناب بات کر رہے تھے انہوں نے یہ دو چھوٹے جانور جو ہیں یہ پالے تھے اور اس سے یہ اتنا سارا جم افیر پیدا ہو گیا ہے اور یہ انہوں نے بتایا کہ مجھے تقریباً چالیس سے پچاس ہزار روپے بقرا عید کے لیے ایک جانور پر بچیں گے وہ پیچھے جو دو بچے ہیں یہ اس وقت تک جوان ہو جائیں گے اور پھر ان کو عید الاضحیٰ پر قربانی کے لیے تیار کر دیا جائے گا ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کو پٹھے ڈالے جاتے ہیں صبح دوپہر اور شام کو توڑی ونڈا برسن اور لوسن جو ہے یہ ان کو ڈالی جاتی ہے چنے بھی ڈال دیے جاتے ہیں تو یہ بکریاں جو ہیں یہ کھا کر پل جاتی ہیں تو عام طور پر ہم جو باہر سے لیتے ہیں وہ ہمیں بہت مہنگی پڑتی ہیں اور بہت مہنگے داموں اور یوں یہ کہ منہ مانگے داموں جو ہے وہ ہمیں بیچنے والے لوگ ہمیں بیچ کر جاتے ہیں تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا بلکہ یہ ہمیں جاننا پڑے گا کہ بکریوں کے ساتھ جیسے سیاانے کہتے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ جانور بننا پڑتا ہے تو ان کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کرتے ہوئے ان کے ساتھ گھلنا ملنا پڑتا ہے ورنہ ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے جیسے کہ اس بکری کا اس وقت موڈ آف ہو چکا ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کھانا کیوں بھائی کھانا ہے تو دوستو جو لوگ گاؤں میں نہیں رہ سکتے اور تازہ خوراک تازہ ہوا اپنی بکریوں کو نہیں دے سکتے اور چلنے پھرنے کے لیے سیر کرنے کے لیے بکریوں کے لیے آپ کے پاس جگہ بھی کوئی نہیں ہے تو روف ٹاپ جو ہے اپنے گھروں کی چھتیں یا اپنے دفاتر کی دفتروں کی چھتیں جو ہیں یہ ایک بہترین جگہیں ہیں جہاں پہ بکریوں پال کر آپ ڈھیر سارا نفع کما سکتے ہیں بہت سارا پروفٹیبل بزنس ہے یہ اور اس میں ایک چیز آپ کو مد نظر رکھنی پڑے گی جیسا کہ یہ اس کی سردی اور گرمی کے لیے اس کے ٹھہرنے کی جگہ ہے یہ آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بکریوں کو سردیوں میں باندھا جاتا ہے رات کو اوپر چھت لگی ہوئی ہے اس میں اور یہ ڈارک روم ہے جب گرمی ہوتی ہے تو یہاں پر اس کو باندھا جاتا ہے بکریوں کو رات کو تاکہ ان کو کھلی ہوا ٹھنڈی ہوا آ سکے اور ان کو گھٹن محسوس نہ ہوں تو یہ ندیم صاحب جو ہیں انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے سوچ بچار کرنے کے بعد ان کو رکھا ہوا یہ باڑھ ہے یہاں سے ہم آپ کو کچھ سینما ٹیگرافک ویو دکھاتے ہیں تھوڑا سا یہ لکڑی کی بار ہے یہاں پہ ان کو تازہ ہوا آتی رہتی ہے اور جب ان کا کھانے کھانے کے لیے دل کرتا ہے تو پھر وہ ان کو باہر باندھ دیتے ہیں تو جناب یہ بکریوں کا بزنس بہت اچھا ہے یہ دیکھیں بالکل شہر کی فضا ہے یہاں پر اس وقت انہوں نے کچھ سات آٹھ بکریوں کو پالا ہوا ہے اور اس سے یہ پروفٹ کما رہے ہیں تو جناب شوق کا مل کوئی نہیں ہے لیکن اگر شوق کے ساتھ ساتھ آپ کو بینیفٹ بھی مل رہا ہو پرافٹ بھی مل رہا ہو پیسے بھی آ رہے ہیں اور تقریباً ایک مہینے کے چالیس سے پچاس ہزار روپے آپ کما رہے ہوں انہی بکریوں کو پال کر تو آپ کے لیے یہ بہت زبردست چیز ہے آپ آج کے لیے اتنا ہی اور اگلی ویڈیو میں ان اللہ تعالیٰ ان کے جو آنرز ہیں ان سے انٹرویو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیسے ان کو یہ شوق پیدا ہوا اور کیسے انہوں نے یہ اتنا بڑا سیٹ اپ اس کے لیے بنایا جس کی بدولت وہ پیسے بھی کما رہے ہیں اور وہ اپنا شوق بھی پورا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو بزنس ہے وہ بھی سلانٹی جو ان کا بزنس ہے وہ بھی یہ اس کو چلا رہے ہیں رن کر رہے ہیں اپنا بزنس تو یہ ساری چیزیں کیسے مینیج کر رہے ہیں وہ اگلی ویڈیو میں آپ انتظار کیجیے دیکھتے رہیے گا ہمارا یوٹیوب چینل ابھی لے